لا عذب آل الله امي آل لا يا أم اله لا لا, لأ ابو السوري اه شويه تنمجه لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبني وكان لي والد وكان لي والد يهوى حسني فصرت من دي وذا اهوى حسن الصلوات انا مالي غير ما مالي غيره مالي غيره علب محشر حسابي مالي غيره وكل من عاد حيدر شبيه بيه ما عنده غيره علب محشر حسابي مالي غيره وكل من عاد حيدر وكل من عاد حيدر مالي غيره العلي لو له الف مو تماني غيره مان غيره انا شنقول نقول ونظل بحماك يا حامي لا والله مو قبول ونظل بحماك يا حامي حامي يا صلوات يومين يومين وكفوف الشيعة بس عليك وكفوف الشيعة بس عليك الشيعة يرفع الايد الشيعة يرفع الايد اقول لك الشيعة يرفع يدك ليومين وكفوف الشيعة بس عليك يا بيومين و يوم فرح يوم انت آه بأذية الصلوات اكدس قمت بهمومي وراكم وراكم انا أريد بشدة انظركم اريد بشدة انظركم وراكم انقله يا حيدر حاجتي ضليت يا حيدر حاجتي ضليت محمد علاوي يا حاجتي ضليت وراكم وراكم وراكم وراكم وراكم وقد انت يا ابو جفوفي السخية سمعنا صلوات. يد ماي يد ماي ما يوم على باطل سرد يد يد ماي يد ماي ولا قلب بحقد للناس. يد ماي يد ماي يد احملت نور العين، يد ماي أقدمهن أقدمهن لو هدية هدي يا الصلوات العباس بوفاء ام حير العقول وفاء محير العقول ونسبة غيرتها بالمية ميتين رحت في اليوم وزورها بعشرة عاشور ما شفت بذريحة استغربت وين ذرت وجهه وليقيته حتى محزامه وناسب موكب ببيانة ذريحين ويأشر بالزنود يأشر بالزنود ويصرخ بصوت يأشر بالزنود ويصرخ بصوت هلا مية هلا بزوار هلا وميت هلا بخدام الحسين صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله صل على محمد بويه سلام يا ربي على كل العراقيين امان يا ربي على روس العراقيين ذول ولد حامل الحما كلهم عزيمة وغانمة ذولا ولد حيدر علي البيهم تقر العين اللي سلام, يا ربي على, اللي اللي على سلام يا ربي على كل العراق ايه سلام, سلام يا ربي على كل العراقيين حياك الله سيدنا ايه سلام يا رب على كل العراقيين امان يا رب على رس العراقيين سلام يا رب على كل العراقيين امان يا رب على رسل العراقيين دوله ولد حامل الحمه كلهم عزيمه وغانمة اي دوله ولد حام الحمه كلهم عزيمه وغنمه دوله دوله دوله دوله دوله دوله دول دول هلا صفقه صفقه صفقه صفقه اي دوله ولد حام كلهم عظيم وغانمة ذولا ولد حدر علي بهم تقر العين سلام يا رب على كل العراقيين سلام يا رب على كل العراقيين يلا سلام يا رب على كل العراقيين امان يا رب على روس العراقيين سلام يا رب على كل العراقيين امان يا رب على روس العراقيين ذول ولد حامل حما كلهم عزيمه وغنيمه صوتك ذول ولد حامل حما كلهم عزيمه وغنيمه ذول ولد حدار عل بهم تقر العين سلام يا رب على كل العراقيين سلام يا رب على كل العراقيين سلام امان يا رب على روس العراقي ان دول ولد حمل حمه كلهم عزيمه وغانمة كل عيد دول ولد ايه كلهم عزيمه دول ولد حدار عليل بهم تقر العين سلام يا رب على كل العراقيين سلام يا رب على كل العرا سلام, سلام يا ربي على كل I'm a man, a man, a لي باش نزن دنيا قرف تمده يستو فرت حمييييي حمييييييييي الصلوات أي أهل يا اهلا بعباس سبع القنطره يا اهلا بعباس يا هلا بعباد سبع القنطرة او يا هلا بعباد اي يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا بعباد سبع القنطرة او يا هلا بعباد سبع القنطرة صفقة صفقة صفقة صفقة صفقة صفقة صفقة يا هلا بعباد سبع القنطرة او يا هلا بعباد سبع القنطرة يا ايه يا هلا اي بسمك اليوم هتب دلالي بسمك اليوم هتب دلالي غارك شلون بعد يا بسمك اليوم هتب دلالي غارك شلون بعد يا حلالي حبر التجية تنفرتها مالي حبر جيت تنفرتها مالي ودري عند الله مقامك عالي ودري عند الله مقامك عالي منين ماجيك اشوفك حيدرى حيدرى حيدرى حيدرى حيدرى حيدرى حيدرة امنين ماجي كشوفك او يا اهل عباس ايه يا اهل عباس سبع القنطرة او يا اهل يا هلا يا هلا يا يا هلا عباس اي أزحفز حوف وجهك الكربله أزحفز حوف وجهك الكربله حتى هنيك يرى على مرجله بل قصيد اسمك نهرم بدلة بل قصيد اسمك نهرم عبدله ولقصيده تحكي بكم بلله ولقصيده تحكي بكم بلله يا كفيل من الزغره مخدرة او يا اهل عباس اي يا اهل عباس سبع القنطره يا اهل عباس يا هلا سبقه سبقه يا هلا يا هلا سبع القنطره يا هلا يا هلا سبع القنطره يا هلا عباس يا هلا سبع القنطره ها عمي فاضل صغير ترفع انا اول واحد عمي. من يقول ابشر من يقول ابشر يا الله يا, <سؤال> الله يا الله يا الله يا الله يا يا مثل عباس مثل عباس فارس ابد مثل عباس فارس ابد يا يا يا يا يا فارس لخته وجر من حلقها عم لا لا مثل ما بدينا ويقل ويقله ارويها الزنا ويقله يابا ويقله ويقله ويقله ارويها الزنا